Десять пошкоджених будинків, загибла худоба та одна поранена жінка. Село Юрківка Таврійської громади Запорізького району Заборізької області о п'ятій ранку, 19 серпня, обстріляли касетними боєприпасами російські війська. Отут знаходиться 30 касет, в якому по 500 штук шрапнелі. У повітрі воно роз'єднується, вилітають ці всі касети і. Взриваються на великій площі. Під час обстрілів дивом всі з родини залишили живі та неушкоджені, каже житель села Юрківка Віктор Данілевський. Ну, це ж п'ятій години почалося. І перший залп я вискочив саме матір у коридор, а вже на другий залп я сам в погріб. Почалися розриви сильно, ну, але я ж не вийду, тому що тут потім вже я все затихло, вийшов подивитися, що воно таке. Вийшов, вода висять. Обисточено все, світла немає, ворота посвідчені, машина гляну побита. Один з елементів касетних боєприпасів впав на подвір'я Данілевських і не вибухнув. Коли вона не розірвана, тобто вона на вигляд як банка з дихлофоса, наприклад, там, чи якогось п'янка. Для... Ну, воно от виглядає приблизно таким чином. Оцих їх набор, встромлені кілька штук у ту здоровенну, що торчить на городі. Оце вона як носій, а це вже боєкомплект, вона декілька їх несе на своєму борту. Це не перший подібний обстріл села Юрхівка, каже сусідка Данілевських по вулиці пані Наталя. Спали, чуємо, що розриваються зриви. Ну, може, ми вскакуємо на подвал прямо в Ми прямо у підвал вскакуємо. Ну воно ну, рвало, рвало. Щоб вам сказати, я не знаю. Ну, може, півгодини ми з подвалу не вилазили. Участок розбитий. Там вікна всі побиті. в нас оно, немає ніде нічого. Там цей трактор. Цим чорний спів завести, бо він завіс якраз три ті, три снаряди, якраз без трактора нічого не залишилося. На цій території не було військових і немає військових. Тут тільки місцеві жителі. Це вже четвертий раз ця територія обстріляна. Обстріляна це тільки із-ого. Із-за того, що це фермерське господарство, агроклас знаходиться. І Фашисти чи рашисти вважають, що там щось може знаходитися, а там, крім хімікатів і зерна, не було нічого. Це найгірше, що привикаєш до всього, і вже ну, люди не, не так бояться, як, як раніше. Звісно, страшно, як може бути не страшно, коли війна у нас. Живемо, стараємося жити, робити, робимо все, що можемо. Наслідки обстрілів громади фіксує Національна поліція, аби потім люди могли отримати відшкодування за збитки, спричинені військовою агресією російських військ, говорить Микола Сверденко. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.